एक एक दिवसे के थोड़ी जाऊ एने नोटीपीन निकालू पाहू अने नोटीपीन एना बैग म करीती तर तिथे जरा मस्त मजा आला थंड थंड पवन आवतो होता थोडं उंचीवर तो लाऊच केलं तो Severn ए दिवसा खूप बदा पस्त पवन आवतो होता એટલે एटो मी वहां फेरिया नेव लागु की लाऊ ने वो थोड़ी प रही उंगी जाऊ એટલે थोडा मजा आवी जाए ठंडा ठंडा पवन आवे छे એટલે तोपछि एने आम उंगी गयो चढ़ी ग બીજા બદોવાંમાં હવે કરે લાગ્યું કે લાવને આપણે બધા પર ટોપીઓ પહેરીએ ધીમે ધીમે કરે ને બધાં આંધરાવે છે ને એના માથામાં ટોપી મૂકી અને ફરીથી જાવ પર ચડ્યા થોડીવાર પછી ટોપી વાળો જાગ્યો અને એને એને ઊંઘો જો તો એ તો ખાલી એના ભૂંપાડે ટોપી વાળો ક કોણ મારી ટોપી ઓ લઈ ગયું હમ એ ટોપી તો બધા રજવાણા માથા ઉપર હતી ટોપીઓ એ ટોપી વાળા કહે કે એ બદલાવાના મને વાળી ટોપીઓ પડી બી લઈ દો એ ડૉક્ટર લઈને એ બદલાવા એ નઈ બચી ચડી કરવા વાળો કેટલાના ટોપી વાળા કહે કે નીચેથી પતલ લીધો અને જોરથી ઉપર નાખ્યો તો બધા મારા દાડી ન કાંવા એવું પછી ટોપી વાળા ખબર પડી કે mareiro